السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم ومعانا كود خصم جديد من اكواد آآ نون. آآ الكود الخاص بنا هو بيعمل في الامارات وبيعمل في المملكة العربية السعودية وبيعمل في مصر. تعالوا سريعا نشوف الكود ده بشغال ازاي واقدر آآ اشتغل به واخد به الخصم الاضافي ازاي. وليكن هنجيب ساعة ابل اللي هي مقاس اربعين ميلي اللي هي سعرها بعد الخصم اللي نون الفمائتين تمانية وسبعين هذه الساعة يشوف تفاصيلها عليها خصم اربعتاشر في المية ده للموقع اوكي okay. احنا هناخد خصم تاني اضافي عليه اتأكد بس من التقييمات اتأكد من صورة المنتج خلي بالك من الحاجات ديت ثم بعد كده أقوله خلاص ماشي أوكي أنا موافق دفاري للعربة ثم بعد كده أقوله يلا إتمام عملية الشراء آدي الساعة بتاعتك اللي أنت خلاص قربت تشتريها اللي سعرها بعد الخصم اللي هو مدهوني ألف ميتين تمانية وسبعين درهم إماراتي أوكي آه مفيش مصاريف آه شحن لأي لأ آه محافظة أو أي مدينة في الإمارات هقول له هنا أنا عايز خصم إضافي فاكتب الكود ده اكتب الكود ده C95 C95 وقول تطبيق اوعى تنسى تقول له تطبيق بص كده ايه اللي حصل أنت خدت 50 درهم إضافي على الخصم اللي موجود يعني أنت دلوقتي بتتمتع ب 24 خصم إضافي. أوكي كده أقدر أشتري الساعة بالسعر الجديد 1228 درهم بدلا من 1278 درهم كيف شكرا جدا ليكم وان شاء الله اشوفكم مع كود من خصومات نون الجديد